Державний символ – кіборг Олександр Мусулега привіз з передової. На честь Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту історичний експонат передає Олександрійському музейному центру. Кіборгами можна ввозати будь того, хто заїжджав на техніки, завозив людей. Тому що ми більше переживали, ми, ну, туди і закодили це шаладно. Там от були, а потім, коли назад виїжджали, і хрестилися, за Бога всі споминали, тому що от будь 20 суток пекла, щоб тебе спалили в машині. Що таке, ти через стіни сидиш, і те, що ти на броні їдеш в відкритті. 55-річний Олександр військовий з досвідом. Служив в Афгані, за що в АТО отримав позивний дід. З 242 днів оборони Донецького аеропорту 35 діб стояв на захисті стратегічного об'єкта. На його рахунку кілька запеклих боїв за старий термінал наприкінці листопада. Старий термінал тоді 30-го числа здали. Тому що не було туди, як підвозить... Боєприпаси, а бігали туди, переносили з нового термінала, під час штурму штурмували з трьох сторон, то просто вже туди подачу не було, як робити. Донецький аеропорт першими поїхали захищати кропивницькі спецпризначенці за стійкість духу наших військових ворог на рік кіборгами. І вони це підтвердили. Адже в запеклих боях за ДАП бійці вистояли, а от бетон – ні. Перший раз я був на диспетчерській вежі, яка завалилася 13 січня. І то, що там передаю, що це були наші глаза, коли ми були, по нам попав два рази град. І зразу, як ми зайшли, ми до сьомого поверху піднімалися, слідили. А після того, як по нам попав град, вже три з половиною поверха, а вища ми піднятися не могли, тому що ступинок не було. Град на той час вже завалився все. Захисники ДАПу тримали оборону з катастрофічним дефіцитом зброї. Через оточення доставляли боєприпаси і вивозили поранених у суцільній темряві. Олександр в аеропорту отримав дві контузії, тож на третю ротацію в аеропорт його не пустили. 13 числа ми зайшли в Пєскоді, щоб заходити. 14 числа нас все перепровіряли всіх, але приїхав наш медик і нас одібрав п'ять чоловік і сказав, що я не дозволяю заходити в аеропорт. Але Олександр продовжив службу на сході країни. Поки в червні 15-го не отримав поранення під Авдіївкою. Наразі дід допомагає військовим як волонтер. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, Тойвізіні новини, СІБІН.